סטודנט רגיל מדבר על מימון, הוא מתכוון לדרך שבה יוכל לשלם עבור הלימודים. כשסטודנט למינה לעסקים ידבר על מימון, הוא מכוון רחוק וגבוה יותר אל שוגעון והניהול הפיננסי. שלום דוקטור שבל, תוכנית בבניין עסקים עם של מימון ושוק ההון, במה העולם הפיננסי תפס משקל כבד בכלכלה ישראלית כמו בשאר הכלכלה העולמית. בתוך העולם הפיננסי יש מגוון רחב של התמחויות. ההתמחות במימון ושוק ההון מקנה לסטודנטים ידע רחב בתחום ידע הלכה בתחום הניהול הפיננסי ובתחום הביטוח הפנסיוני. דוקטור שרבל, איזה כלים הסטודנט מקבל מעבר לתואר האקדמי? הסטודנטים לומדים הם מאוד קורסים בתחום ההשקעות, המבה מאוד קורסים בתחום הביטוח הפנסיוני, וכל זה תוך סימת דגש על הנמה הנדרשת לבחינות החיצוניות. בסיום התואר, הסטודנט יכול לגשת לבחינות החיצוניות של הרשות לנהירות הערך לקבלת רישיון של יועץ ההשקעות ומנהל תיקי ההשקעות וגם לבחינות החיצוניות של משרד האוצרם לקבלת רישיון של יועץ פנסיוני ומשווק פנסיוני אנו מאמינים שזה ייתן יתרון יחסי בקליטה לשוק העבודה בסיום התואר האקדמי שלהם איזה שיתופי פעולה אתם מקיימים עם גופים מסחריים כדי לתת לסטודנטים יתרון כשהם מסיימים את הלימודים? הגענו להסכמה על שיתוף פעולה הדוק עם חברת הפניקס וחברת מנור המפתחים. שיתוף הפעולה כולל בין היתר, קליטת הבוגרים שלנו בסיום התואר האקדמי שלהם. בנוסף יהיו המצאות אורח וסדנאות יישומיות שחברת מנור המפתחים והפניקס יעבירו לסטודנטים שלנו. בנוסף יש לנו מרכז סימולציה ייחודי. חברות הביטוח וגם הבנקים יעזרו לנו בבניית הסימולציות בייעוץ השקעות כדאי שה simulציות יהיו אחי קרובות לחיים האמיתיים. וכול זה ממושב ב рамה אחי גבורה. ברד, אתה בוקרת התוכנית. איפה בוקרים של התוכנית משתלבים במקומות העבודה? היום אני משמשת כמנהלת aşכול בפירות ובת aşכול פסגות. מספר בוקרים שיסימו איתם, שמשים בתפקידים פחירים עוד במושק, סמונקלה aşכולות, סמונקלה קטעים, ואפילו מונקלית. וזה אופחחא ש Astonetti מצריח ליגי על מקומות להם קיבנו, יותר מיקרח. כמה אתה באמת חשה שרכשת כאן במהלך הלימודים הוא פרקטי ונותן לך כלים להתמודד עם מה שקורה היום במציאות של שוק העבודה. מעבר לקורסים הבסיסיים והכלים התיאורטיים, הסדנאות, הסימולציות והמרצים המצוינים שהגיעו מהעולם העסקי ומהשוק, אפשרו לנו להיכנס ולהבין מצוין את ההתמחות. אז למדנו שההשקעה נכונה בלימודי מינל עסקים, בעיקר בתחום מימון ושוק ההון, היא השקעה פיננסית מוצלחת מאוד לעתיד, שלא לדבר על ההישגים הפנסיונים שהיא מבטיחה.